السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم في فيديو جديد من فيديوهات سوزي كرافتس النهاردة إن شاء الله زي ما تشايفين هنعمل المقلمة الجميلة دي سهلة جدا وجميلة ومبهجة للأطفال إن شاء الله تعجبكم وتنرزاكم وتعملوا لي لايك like تحت الفيديو ونبدأ بسم الله الرحمن الرحيم طبعا هنحتاج للمقلمة دي ورقتين من الفوم او كمان احنا مش هنستخدمهم كلهم وهنحتاج كمان ازازة زي ما انت شايفين ازازة صغيرة ممكن انا استعملت هنا ازازة ميا معدنية وهنا انا استعملت ازازة البيبسي الصغيرة دي زي ما انت شايفين اهو بالشكل ده هنبدأ اول حاجة بسم الله الرحمن الرحيم هنشيل الورقة دي طبعا نحاول نشيلها باي طريقة طبعا. زي ما انتو شايفين كده شلتها. وبعدين هنبدأ نجيب المسطرة بتاعتنا دي او اي حاجة ممكن نقيس بيها. وهنبدأ نقيس من تحت لفوق حوالي اتناشر سنتي. زي ما انتو شايفين. اهو. هنقيس حوالي اتناشر سنتي من تحت لفوق بالشكل ده. ونعلم بالقلم. اي قلم عندنا نعلم بيه كده زي ما انت شايفين علشان نرسم حواليها دايرة يعني زي ما انت شايفين بالشكل ده تطلع دايرة متساوية انا رسمتها بالشكل ده اهو وبعدين هستخدم القطر وابدأ اقسم الازازة على الخط ده زي ما انت شايفين بالشكل ده ممكن تستعمل القطر او المقص او سكينة او اي اداة متوفرة عندك وهو بعد ما قسمت الإزازة زي ما أنت شايفين هبدأ أجيب أي سوستة عندي وأبدأ ألزقها حوالين النصف السفلي من الإزازة ممكن السوستة كمان اسمها السحاب في بعض الدول هبدأ ألزقها بالشكل ده زي ما أنت شايفين ويستحسن ان انا ما احطش الشمع على الزهزة لانه بيسيحه هبدأ احط الشمع على السستة وابدأ الزقه بالراحة خالص كده زي ما انت شايفين واخلصها كلها وارجع لكم اهو بعد ما خلصتها كلها زي ما انت شايفين اهو هبدأ افتحها كده وابدأ الزق النصف العلوي من الزجاجة بتاعتنا على السوستة دي او السحاب زي ما انت شايفين بالشكل ده بحط الشمع او السيليكون على السستة وبعدين بلزقه على الازازة اهو بالشكل ده وبلفها كلها حواليها طبعا والزقها بالشكل ده زي ما انت شايفين اهو بتقفل معايا بسهولة جدا واتأكد ان انا ببعد الشمع عن المكان اللي بتقفل وتفتح منه السوستة وبعدين هجيب اي ورقتين فوم كده صغيرين او قطعتين من الفوم صغيرين يكون يكونوا نفس اللون اللي هعمل بيه المقلمة بتاعتي زي ما انتوا شايفين وابدأ ألزق قطعة من الخارج بالشكل ده اهو عند نهاية السوستة يعني كده. وقطعة كمان من الداخل برضو عند نفس المكان. بالشكل ده اهو. دي هتثبتها اكتر. زي ما انت شايفين بالشكل ده. اهو بعد ما خلصتها. هقفل المقلمة بتاعتي. وابدأ اجيب قطعة من الفوم. القطعة دي عرضها حوالي 10 سنتي لكن الطول بتاعها طبعا حسب ما تاخد الازازه بتاعتنا او حسب يعني ما تلف الازازه بتاعتنا لان انا هلفها بالشكل ده وهسيب الجزء ده من تحت علشان هو اللي هعمل منه شكل كان الاستيكه من تحت كده بتاعه القلم ببدا احط شمع هنا كده على الازازه بتاعتي من بدايه السوسته وابدا الفها بالشكل ده زي ما انتوا شايفين بطريقة سهلة جدا وأخلصها كلها وارجع لكم اهو بعد ما خلصتها زي ما انت شايفين هبدأ أغلف كمان الجزء اللي من فوق انا بغلف الجزء ده بس بستخدم حوالي 3.5 سنتي عرض الشريط اللي هغلف بيه وطبعا زي ما قلنا اه الطول حسب ما يلف معايا الإزازة اهو بالشكل ده وأخلصها كلها وارجع لكم اهو بعد ما خلصتها زي ما انت شايفين الخطوات دي سهلة جدا ممكن تعمليها انت يعني براحتك علشان ما طولش عليكم هبدأ اجيب قطعة اي لون يليق مع المقلمة بتاعتي انا هنا عندي المقلمة هعملها هنا باللون الاخضر في الاحمر ده فبلف الشريط حواليها بالشكل ده ببدأ احط حتة كده من الشمع وابدأ الزق عليها الشريط ده بالشكل ده زي ما انت شايفين اهو وعلى الاطراف كمان بالعرض اهو وابدأ زي ما انت شايفين الفها حواليها لغاية ما تخلص معايا مع مراعاة طبعا ان الفواصل بتاعت النهاية دي كلها تبقى على خط واحد زي ما انت شايفين بالشكل ده أهي خلصت معايا بالشكل ده طبعا والفواصل اهو زي ما انت شايفين كلها على خط واحد او خطوط النهايه يعني على خط واحد هبدا اقفلها طبعا فهجيب قطعه من الفوم وهبدا احط شمع او اي لزق عندي بالشكل ده على المقلمه بتاعتي اهو وابدا الزقها على الورقه بتاعت الفوم من نفس اللون بالشكل ده واسيبها لغايه ما تنشف كويس جدا وبعدين هبدا اقص الزياده زي ما انتوا شايفين بالشكل ده. علشان تبقى معايا بالشكل ده واخلصها وارجع لكم. اهي بعد ما خلصت معايا بالشكل ده. سهلة جدا وبسيطة وغير مكلفة. هبدأ اعمل شريط كده زي ما انا عاملة هنا ممكن تستخدمي اي شريط ستان عندك. وتجمليها بيها طبعا. او تداري الفواصل دي اللي في الاخر. ممكن لو مش عندك تستعملي فوم يعني مش مشكلة. اهو انا هستعمل الشريط ده انا حسيته انه هيليق معاها وابدا الزقه بالشكل ده ده شريط ستان طبعا اهو اخلصها كلها طبعا وارجع لكم اهي بعد ما خلصت معايا شكلها جميل جدا وحاسه ان اللون ده لايق معاها مش عارفه انتوا ايه رايكم هبدا اعمل في الجزء اللي من فوق ده طبعا علشان هو ده اللي هيديني شكل الالم فهجيب ورقة زي ما انت شايفين كده وابدأ افتح البرجل بتاعي زي ما انت شايفين حوالي 10 سنتي اهو بالشكل ده 10 سنتي زي ما انت شايفين وابدأ هنا انا عملت 10 سنتي علشان انا قستها كده وعايزاها تطلع شويه علشان تديني السن المدبب ده بتاع القلم وابدا ارسم دايره زي ما انتم شايفين كده على الورقه زي ما انا قلت قطرها حوالي 10 سنتي اهو زي ما انتم شايفين وابدا اقص الدايره دي زي ما انتم شايفين كده وبعدين هبدا اقسم الدايره بتاعتي دي لنصفين متساويين علشان انا محتاجه نص دايره بس انا كنت عملت معاكم مقلمه قبل كده والحمد لله عجبت الجميع وهسيبها لكم في صندوق الوصف انا عامله فيها نفس شكل المقلمه ده بس من غير سوسته ممكن تشوفوها وهتلاقوا فيها ان انا عامله كمان الجزء ده بطريقه تانية. اهو انا قصيت هنا الفم نص دايره برضو. نفس مقاس الورقه دي يعني الورق ده انا كباترون هبدا الزق الجزء ده على المقلمه بالشكل ده ببدا برده من عند النهايات زي ما انتم شايفين كده واحطها كده بحيث تبقى الخطوط كلها مع بعض بالشكل ده انا طبعا كنت هبدا العكس فهبداها بالشكل ده لان طبعا قدام الكاميرا يبقى في توتر شويه غير لما بعملها بعمل اي حاجه لوحدي اهو بالشكل ده ببدا الفها كده حواليها بالشكل ده انا هعمل الجزء معاكم ده مش يعني مش مش هفصل الكاميرا واعمله لوحدي لان هو جزء مهم وفي ناس كتير ممكن يعني يبقى صعب عليها فهعمله معاكم قدامكم اهو زي ما قلتلكو انا عملتلكو المقلمة تشبه دي كده. هسيبها لكم ان شاء الله في صندوق الوصف. ممكن تستعملي الطريقة الثانية لعمل الجزء اللي من فوق ده يعني. اهو بالشكل ده. لغاية ما اخلصها كلها. وابدأ الزق. بالراحة كده الجزء ده. مع بعض كويس جدا واشد كويس كده واظبطه كويس وادي فرصه للشمع بتاعي ينشف علشان ما يفكش مني وهنا السن اللي من فوق ده ببدا احط حته شمع صغيره كده عند النهايه بتاعه الورقه الفوم بتاعي وابدا اقفلها كده بالشكل ده. اهو. وكمان. اكمل الجزء ده بان انا بحط شمع كده والزقه. واحاول اشده شوية كده بحيث تبقى الاطراف كلها متساوية. زي ما انتم شايفين بالشكل ده اهو. وبعد ما خلصت كده والشمع ناشف ابدا الزق اقص سوري الزياده بالشكل ده وهتبقى معايا بالشكل ده زي ما انتوا شايفين اهو بتقفل وتفتح بسهوله جدا هبدا اعمل الديكوريشن ده طبعا الديكوريشن ده ده حاجه ترجع لك فانا هقص دائرتين هنا لونهم اسود علشان هم دول هعمل منهم العيون زي ما انتوا شايفين بالشكل ده طبعا تقولولي رايكم فيهم في الكومنتات وتقولولي الديكوريشن ده حلو ولا لا وكمان يا ريت تقولولي اه اي لون فيهم عجبكم اهو لزقتهم بالشكل ده وبعدين بجيب الالم وابدا ارسم البق بالشكل ده اي طريقه طبعا انت عايزاها وممكن كمان تقصيها بالفوم زي ما انا عامله هنا وبعدين بجيب قلم الكوريكتور وبعمل النقط البيضه اللي على العيون بالشكل ده انا عملتها معكم في فيديوهات التوزيعات بتاعه العيد الاضحى اهو عملتها بالشكل ده وكمان عملت في الخدود كده ميك بس في اللون ده طبعا مش ظاهرة وعملت باقي القلوب دي والديكوريشن ده طبعا حسب ذوقك بتعمليه حسب ذوقك وبعدين هبدا اعمل الجزء ده من القلم اللي هو كانه يعني السن بتاع القلم بالشكل ده ببدا ارسم كده حوالي حواليها دايره كده صغيره اهو احاول اسويها كويس طبعا وبعدين ممكن اظللها او يعني الونها باي قلم اسود عندي وممكن كمان لو عندك المونيكير او الاكلادور اي لون غامق ممكن تستعمليه زي ما انتم شايفين بالشكل ده ببدا الون فيه ولو عندك اي طلاق برضو غامق زي كده اسود او اي لون غامق بتستعمليه اهي المقالم بتاعتي خلصت زي ما انت شايفين شكلهم جميل جدا وانا فرحانة بهم جدا وولادي فرحوا بهم جدا الحمد لله انتوا قولوا لي بقى رأيكم ومستنوني في فيديو جديد ان شاء